خب گایز در خدمت شما هستیم با قسمت سوم پیاده روی اربعین در جی تی میدونم خیلی سخمیه ولی خب باید باورش کنید اگه قسمت های قبلی رو دیده باشید، میدونید که چه اتفاقاتی افتاد و به کجاها رسیدیم اگه هم قسمت های قبلی رو ندیدید لینکش رو این بالا و توی دیسکریپشن می‌ذارم حتما اول اون‌ها رو ببینید بعد بیایید بیاید رو ببینید توی قسمت آخر بالاخره به کربلا می‌رسیم ولی تو این وسط یه اتفاق پشم ریزون میفته که مطمئنم از خنده پاره می‌شید خودم پاره شدم رسماً بس آخر ویدیو ابراهیمون باشی خب یه کاری کم بزرگوار چی میمون از درخت بالا برو یه دونه خرمای چیزی بکن بخور بابا من تو رو خود نگاه کن تو رو خود چرا این چی باشه خرد نیست ده دو اینجا تلف میشیم و میمیلیم ایچی آچا قچون لعنتی رو ببینید قطار لعنتی رو تعقب کن عروغم که قچتور داره. رو همه باید تو آمریکا باشه ما باید بتونیم تقه کنیم آقا چرت نگو برو برو الان از گشنگی می میرید آره من بهتر تو عوضی برید ادامه بدید ببینم کجا میرسید میتونیم غزم از اوکی کنیم آشه اه. اه. خوب. بابا اه مو سرویس شد بابا چهار روزه داریم پیاده را میریم اه بیاید بابا بیاید اه. مردی که تقصیر خودیته دیگه بابا به من چه چی چی دارم نور میبینم ایوان ایوان ای ای آقا فکر کنم یه محکبی اونجا باشه بتونیم شب اونجا استراحت کنیم خدا قبول کنه بچه آنه مرسی مرسی مرسی سرویس شد ولی ای بابا بزرگ برن هم نخوردی آره هرچی تو محرم این سه تا لاشی به هیچی ندادن پوفیوزا آره هرچی شما پفیوزا تو محرم به هم ندادید اینجا جبران شد اینجا خیلی خوردم <تصفح> خب درن هم سیویز شد همه پیاده راه اومدم آره اینم هم این حرفیه ولی خب حال نظری زیاد خوردی آره بابا آره چه موکب پیشرفتی هم هست احتمالا قضا مزا زیاد داشته باشند ای چیزی چی دارم میخونم ای خیلی ای. several اینجا در اجتا را آقا اینجا رو محکم براوقت gloom street یاده مedia خدا هاچ cj حاسه جی حسوم و کیس اعید خیلی خوب بود میشناسیدش که ادر سی خیلی خوب بود. من آخرای پیریش با هاش دو سه تا ماوریت رفتم. اینه اینه. اون کیبر مکس قوروم استریت خدا اجلت بده بچه خدا اجلت بده. ام جن چیز سن منو ازن دیده بودی تابان. تاینجای ای ویدیو اگه خوشتون اومده همین الان دکمه لایک رو بکوبید و بکو سابسکرایبمون کنید. نظرتون راجب موکه به برابرکس گورووی استریت و البته حاج سیجی مرحوم حاج سیجی همین همان کامنت کنید اگه کامنتی هم ادارید یه چی بزرگ بنویسید یا سه تا قلب آبی بذارید دمتون گرم خب بیاید اینجا ببینیم چه خبره بله آقا برابرکس گورووی استریت همه اینجا جمعشون جمع و نگاه کنید بله اینجا رو نگاه کنید بله لباس همه سبز و واروکس گرووی دارن اینجا ز... فرانکین برون بر. و برو واروکس گرووی استریت دارن اینجا نظره میدن تو راه کربلا <تصفح> یاد ربی اربین بار کلا بار کلا ببینین چه زحمتی میکشن اینجا اوری دست تست کمی خدا رحمتت کنه تریبر با رو ببینم خدا را حمدت کنه سی جای جا خب بیاید اینجا بابا بردیم از گشنگی ایوال این قضا داغه چی دارید توش؟ ایوال این چیه؟ آب فکر کنم عدس پلوه بابا وامد عدس پلوه که قضا نمیشه چی رو تشویق میکن تو؟ کاکسی ها بعد ایوال ای, ای بانده هم دارم نیخونن خدا عزیتون بده برو بکس گروبی ستریت خدا عزیت چی چی چی اینجا چه خبره بیاین اینجا ببینم برون جاییم اونجا چه خبره هولی شیت آقا بیدن دوتا از بچه جان سلام برو مکس. آقا این گابا را درها را کنن و بدن زبار هربین بخورن مرغم هست اینجا تازه ای یکیش مرده یا خوابیده مرده من نه اونو ببریم خودمو بخوریم نه نه نه نه, نه. بابا من با دیره یعنی چی نه یکی از این مرغه رو همین الان سر می میبردم <تصفح> <تصفح> ای کسافت بابا خب می آوردن. یکی دیگرشونم ببرم ببینم بر زدی سه تاشونو چهار تاشونو کشتی این بله داره اون همه شونو میبنم کباب میکنم خودم میخورن چهار نفریم دیگه نفری یه دونه مرغ و مثل فرانکلین کن نمیدونم فکر کنم رفت نظری باخوره من دیدمش تو صفحه کباب باش ساده بود عشمام فرانکلین از بزرگوارم دلتر نیست که ها ها بی بوارم اینجا بابا گاوی بیچاره رو بذارید بخوابم خوب بریم اکس گروو استریت خدا بهتون اج بده اج جزیل و اجازه سجای علیه السلام طب بیام زات حج سجای خب بیاید بیاید بریم ببینیم ای بچه آتیشیا روشن کردم اه آقا ملت اینجا خوابیدن ای خوب بخوابید خسته شدید آفرین خب دیگه منم بابا منم بخوابید راحت باشین چه واسه نیست اشت اشته ببخشید ای خب، بخوابید، بخوابید، کاری تو نداره خوب، فرانکلین که؟ فرانکلین فرانکلین کدوم گوریه؟ اه چی؟ فرانکلین؟ چی رفتی کوف کردی، ها؟ به ما بده اینچی بابا، یکم یک فلافل مونده بود آره، فلافل عجب چیزیه، اصلا خیلی بهتره آره بابا، آره عجیب، فلافل خیلی دخفنه خب بیایم ببینیم آقا این قضایی که قضا سوخت بابا قضا سوخت آی من هم سوختم باسه هم سوخت مردی که چرا میری تو آتیش آخر همینجا بگیریم به خوابیم چی؟ اه آقا به چیه پنج کیلومتر مونده او ره پنج کلومتر مونده تو کربلا خب چی کار کنیم؟ هیچی بابا خواب چیه این بریم بچه ها بابا بذار بخوابیم آره آره بذار بخوابیم بازار گوه نه من شوق حرم دارم کم مونده پنج کیلومتر بود فقط باید بریم حرف اضافه مون گفت بریم برایستی بچه ها اگه با این ویدیوها ها حال میکنید همین الان لایک رو بکوبید آبا اینو من باید بگم نه که من به جای تو گفتم تو بی خود کردی گفتی تو بلدیسی دیسی چی؟ نه دیگه من بده سکت باشه بابا رس میگه لایک و بکوبید همین الان و سابسکراب بمون کنید بیش به سوی حرم قدم قدم Allah, yeah,